Pod výhodlatom drevo až do válala trísky padajú. Pod výhodlatom drevo rúbajú, až do válala trísky padajú. padajú. Pospíraj vila a naklad z ohňa, vyper do dňa. Poskyraj Milá a nakla z ohňa, vyper biper vyper ju do dňa. Milá vyprala a i vyželila, v neceľu ráno mi dala. Milá vyprala a i vyželila, v neceľu ráno mi dala. Už túre ide, už vojna budze, má Milá plače, že sama bude. Už tu nek už vojna bude. Má milá plače, že sama bude. Nebudeš sama, vstávajú karčmu medzi horama Neplač ty milá, nebudeš sama Vstávajú karčmu medzi horama Tam budeš bývať, vínko predávať Len vše nie nedaj, chlapcom oklamáť Tam budeš bývať, vínko predávať Len vše nie nedaj, chlapcom oklamáť Mila bývala i predávala, ale chlapcom oklama vzdala. Mila bývala i predávala, ale še chlapcom oklama vzdala. Turego dešol, vojna skončila, milý že vracil, milá nežila. Turego dešol, vojna skončila, milý Mila nežila Tešou vojna skončila, milí šebracil, milá nežila.